До зустрічі! А вам, любі учасники, успіху. І пам'ятайте, участь – це вже велика перемога. Анастасія Смакоуз наразі єдина в навчальному закладі, хто пише та озвучує інформацію на шкільному радіо. Дівчина розповідає, навчається у восьмому класі, хоче вивчати журналістику. Інформацію ми шукаємо з власних джерел, складаємо самі. Поки я єдина радіоведуча в нашій школі, але ми на цьому не хочемо затримуватися і хочемо розвивати саме цей потік у школі. Танило Мішанець навчається у восьмому класі. Каже, його клас розташований на четвертому поверсі. Раніше, щоб дізнатися новини школи, ходив на перший поверх до дошки оголошень. Це краще, думаю, ніж йти на перший поверх і чекати, просто сісти і послухати раді. Вероніка Гіжовська каже, навчається у сьомому класі. За проєкт Шкільне радіо не голосувала. Радіо не було, ну ніби нічого не поміняли. Через те, що з радіо зараз ну в принципі нічого не чути. Директорка школи Людмила Ільчук розповіла, для чого реалізували цей проєкт. Шкільний радіовузли є прекрасною нагодою. Зреалізувати свої можливості. Кожна дитина має можливість піти, попробувати, зробити оголошення. Адміністрація має можливість донести на перерві дітям всю необхідну інформацію. Тому цей шкільний радіовузол – це дуже як хороша ідея, так і дуже хороше втілення. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.